جريده الفيتو احنا دلوقتي امام المنزل اللي تعددت فيه الحرايق الفتره الاخيره اكثر من عشر مرات خلال الفتره الاخيره واحنا دلوقتي في معنا الدكتور موجود جاي برضو لمعالجه الموضوع ويشوف ايه الاسباب يعني بندرس دلوقتي ايه اسباب الحريق وهل هناك في علاقه بين في علاقه ما بين الجن وما بين الحرائق اللي بتتم كل فتره بشكل دوري وبشكل مستمر هو دكتور دلوقتي موجود وبيناقش المشكله مع اصحاب البيت وبيشوف ايه الاسباب بالضبط، كان يعني بيتكلم معاهم بالضبط، بيعرف تفاصيل الموضوع ايه وبدا بقى يدخل يا جماعه وزعوا شويه الدكتور احمد جبري دلوقتي بيعين الموقع بيشوف الاماكن اللي اتحرقت نتاج البيت كل كان هنا دعنا عند كنتم دولة اه بعشرين ألف العربية كل كان هنا شوف إنه الأوض كل عادش من الأوض أي حاجه أنا اللي تمام على حد، والأن تريبت على آخر ولا؟ دولا على واحد دوباره كل كلام بس على كل كلام بس على حد أنا ده هنا ونلعه، بعده بنص ساعة كلام بعده بعد كل ده خمس مرات نفس الوقت خمس مرات خمس مرات. خمس مرات. خمس مرات. خمس مرات. خمس مرات والبلد كلها عايزه كل البلد محدش روح واهل البلد بيشوفوا الموضوع ده جوه محدش الجمعة يا جماعة يا لما يجي السلوك زي في الحضانه انا لما يجي خمس مرات خمس اه موضوع حاجه نفس النظام <تصفيق> <بقى دلوقتي. تصفيق> اللي يكون على جنب البنيت نفسها ولا عدوى لا لا والله يعني الحاجه اللي بحطولها فيها جنب وهي المصاري إحنا دخلنا نينام ولا عدوى هو تحت السرير كمان السرير من بعده ولاع لا لا لا ولاع لا ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع ولاع جنب تحت فرش اخويا التحتاني اللي هو فاضل أه على الجيران اللي من الناحيه تحت والحاج روحوا الصالحين المرتبه واحد المرتبه احنا كنا في رمضان لا بس يوم يعني في العيد مرات اكتر ولعت في رمضان في رمضان هي اول هي مرة اه تمام طيب ايه يا جماعه خمس مرات اللي هي خمس مرات كانت حصلت في اخر جمعه في رمضان لا لا بخلص. دي اخر يوم العيد تالت يوم العيد تالت يوم العيد اللي هي خمس مرات ماشي كنت انا قاعد اروحها يوم الجمعه هي اللي اروحها بس ما فاكرينهاش الموضوع دي بعد خمس كنتوا قافلين المكان هنا اه و انا ما فيش اطفال لا ولا. لا انا فوق انا فوق انا فوق عند اختي الناحيه الثانيه بالنسبه لي اخواتي نايمين فوق الجيران قالوا انه في حريقه في الدور مش كان في حد هنا خالص لسه اخويا دي كان طالع واخويا الثاني ما وصلش الطريق اللي انتم شفتو من عليه لكن انا رفعت الص تمام مش كان في اي عيلة تمام تمام في اي حد كان قبل الولعة دي ما تولع بيشوف خيالات الاطفال بتسرع حد لا. من الحريم كان بيبقى تعبان أه. جروية حاجات مخيفه اللماوز أه. عندنا ان شاء الله طفل خلي بالك لو طفل هتبقى مهمه معانا لا عارف أه. مين هوشة البجرة بقالها نعم. 10 أيام بتلعب بطريقة معمولة احنا عارف مين هي اللي بتولع يعني انتوا طبعا عارفين دايما المواشي وعارفين اذا آه. كان في حاجه غريبه فيها ولا لا آه. آه. انتوا هي حاسين من افعالها ومن رده الحركه بتاعتها ان حاجه طفل لسه مفتوح عاوز تنطق هي يعني العرب لان قبل الولع ده اصلا اه قبل الولع اه اه تمام لكن قبل كده حتى دلع... اللي هي يوم الاحد انا حضرتك قمت الساعه 5 سرقتهم وعرفتهم وقفلت كابل التلفاز وقعدت هنا موجود بس لما قفلت لقيتهم ولكنك تجد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد دخلها جوه مجرد ان دخلها مجرد قال تكون واحدة جاية. ان ان تكون مجرد ان تكون يعني. ان ايه. اه اه اللي ولع هنا في شكله ثانيه بتتفق عليها حضرتك اطلع أنا اشوف انا كانت مقفوله لا في فيها لا لا لا قاعدين بره فجاه الناس قالوا في دخان دخانة اه اللي اه اه اه مرة اه عشان اه اه اه بعد احنا الشيخ الشيخ الواحد ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده مش ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده خايف يوم ما احنا تواصلنا معاك في يوم الاثنين كان اخر الولع ولعت الساعة عشرة بالليل. لا. من الساعة 12. آه. صح؟ آه. الساعة 12 سعيد آه. من يوم الاثنين بجد دلوقتي اي حاجه حتى ولا صغيره لا. لا لا. لا. ولا, ولا لا مش اي حاجه خالص لا ولا اي حاجه في مزاوله ولا اي حاجه لا بس احنا طب خشب او في حاجه زي ما هي زي ما آه حاجة ولا لا حاجه ولعت لا حاطه جوه في البيت حاجه وانا لا طيب الشيوخ الفتره كانت بتولع اللي هي كانت فيها اه في شو جت اه في في جاب وهو لسه هنا ولا فوق هو, هو, يعني هو موجود ولا آه آه يعني لا فوق آه وطلع هو واحد بس دخل البيت لا, لا أه مع 50 يعني في شوك كتير جت ابو آه يجي الناس تجيب ويخشوا يعملوا مفيش اي برضه طيب طيب ومتأكدين ان مفيش ستات او رجاله كانوا يشوفوا كوابيس او كلام قبلها هم كلهم واقفين يعني اهل البيت كله موجود اه توكلنا على الله طيب خلاص عايزه اطلع عليه إيه الله إيه اعتبره باذن الملك باذن الملك هو ثقف ربنا مش في انا والله آه. يقين بالله مليون في الميه اعتبروا المشكله دي من النهارده مفيش اي قلعه تولع ثقف ربنا أنا فضل لو انتم تابعيني مفيش بيت رحت سواء هنا في الشرقيه ولا والحمد لله خلصنا في الصعيد مفيش مكان دخلنا في يقيننا بربنا, بربنا. مش في الا لما انتهي فان شاء الله يجعل زيارتنا ربنا. الاخيره ربنا. والموضوع بتاعكم ده يكون منتهي ربنا يرفع عننا وعنكم الشغل ايام مش, مش بيشتغلوا اليوم انا شايف والله انا ساعرت اللايفات الناس عماله تعمل انا شغاله الرجاله <سؤال millimeter> أربعة رجاله شغالين ايه الاربعه لا لا لا المواقف الغاليه اللي جبنا نجري والله يا عسل واعتبر المشكله دي انتهت باذن الله والله والله اعتبروا المشكله دي انتهت ان شاء الله ربنا يرضى عنكم ويجعل دخلي دخل خير اللهم امين رب. ربنا يبارك في اهل انا تابعت اللايفات بتاعتكم مبسوط ان الناس معكم وانتم بس الله والله للبلد ربنا يبارك فيكم كل واحد عنده طفايه جنب عنده الله الله يستر طيب انا عايز ميه جردل فيه ميه و... وعايز عايز اهل البيت اللي ساعت ما ولعت يعني في ناس كانوا بره البيت فيهم ولعت اول ولعه اول, ولع. أول ولع. لا اول ولعه اللي ولعها كان كله نايم كان نايمين مش لا قبل رمضان ايه بقى شويه مش سامع حد هنا كله كان نايم انا كنت صاحي انت وحدك اللي كنت صاحي وبعموس داخل الحمام من بيت دقة شميت الدخان لما نزل على ولعت هنا في الكابل اه الحل. ايه ده هنا عند الباب توقع حبة هنا تشوف تتنو صغيرين اه انا قلت انت عيل لما شهرين عيل رامح يوك يا بريد عيل كان عولاها بلعب بيها مش عبوب اخواني اتحايل شهرين متفوتهم خلال بعدها اليوميل والدخولية برضو ولعها تمام اخواني تفاها سؤال تاني شوية اه ماشي قبليها أه. شوية كان في أي شوك أنتوا اتعاملتوا معاهم؟ لا لا اللي هو يعني حد تعبان فجاي يقيم مثلا مفيش كلام حضرتك واللي أنا عارف أن الدكاترة أحسن من الدجل أو لا ده لما قال لي فكره يا عادل بكرة على راسنا تعالوا نغير تعامل مستر عظم من <مع> نظام أه. ماشي طيب ان شاء الله متوكل الله اول حاجه هنا والله انا عايز بس انت اللي كنت موجود اه جريده فيتو بتتابع في الاحداث مع الشيخ الدكتور احمد رب لحل مشكله المتوات الحرايق المتكرره في قريه الطهره مركز. الف شكر لجريده فيتو نشكر المتابعه وتابع لجريدة فيتو <تصفيق> جريده فيتو تتابع عن قرب مشكله المستمره في قريه الطهره مع الدكتور احمد جبر وكيفيه علاج المشكله وان شاء الله ربنا يوفقك I'm not sure what's <laughs> going on. I'm not sure what's <laughs> going on. I'm not sure what's going on. I'm not sure what's going on. I'm not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 بسم الله الواحد بسم الله الفخار بسم الله بالجلال والإكرام استعنت بك ربي وتوكلت عليك اللهم يا كاشف الحق باسمك الحق اكشف لي ما في هذا المكان من مس أو سح أو عين واكشف لي حقيقة هذا الأمر بقدرتك واسمك العظيم ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم إني أسألك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 وجلاء همومنا واحزاننا اللهم عليك بكل ساحر وعليك بكل مشعوذ وعليك بكل دجال اللهم اخرجنا من بينهم سالمين واكفنا شرهم وحقدهم وغلهم بقدرتك يا ارحم الراحمين بسم الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بسم الله بسم الله الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد الواحد القوي القوي القوي القوي القوي القوي القوي القوي الشديد هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله الذي رفع السماء بلا عمد هو الله الذي بسط الأرض على ماء جمد هو الله الذي خلق الجن والانس هو الله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار الجبار الجبار, الجبار خالق, الجن خالق, الجن خالق الجن والانس خالق الجن والانس خالق الجن والانس اللهم اني اسالك بعظمتك وبمددك فانت القادر اللهم اني اسالك باسمك يا قدير فانك تقدر ولا اقدر انك على كل شيء قدير باسمك الله ما استعين بك واتوكل عليك بقوه لا اله الا الله بسم الله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 اللي كانوا موجودين عايزهم قدامي هنا كده ويجمدوا عيني. تعال يا تعال يا أعزائي المشاهدين جريدة فيتو احنا بنتابع الآن حل مشكلة الحرائق المستمرة في قرية الطهرة مع دكتور أحمد وفي وسبيت نفسه دلوقتي مع جريدة فيتو نشكر جريدة فيتو للمتابعة المستمرة بس <تصفيق> خليهم <تصفيق> هنا يا رب خليك أعمل لك انا عايز لا لا لا كده لا لا لا لا لا لا لا لا ماشي؟ غمّض علينا وبعد كده نقوم كأننا بالصبر يلا ابدأوا خلي الكورة زي ما هم توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مستمدة اللي فيتو استعنت بالله ربي بقوة الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام بسم الله الله أكبر ولا إله إلا الله مش عايز أي مع كده خالص بسم الله الواحد القهار الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام يكشف يا البصيرة ما إذا كان في حد فيه بقوة لا إله إلا الله فيه مس أو سحر مأكول أو مشروب أو مدفون أو مدفون أو مدفون أو مدفون أو, أو معلق أو معلق أو معلق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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الواحد ذو الجلال والإكرام اللهم بحق هذا اليوم العظيم يوم الجمعة نسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك العظيم أن ترفع عنهم هذا البلاء برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم عليك بمن اراد بنا سوء، اللهم عليك بمن اراد بنا سوء من سحر او حسد او مكر او خداع او نفاق بقوتك وقدرتك واسمك العظيم، بسم الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كشف على أجسادهم إذا كان في طاقة سحر جميع الاسره الموجودة في البيت بعد قوله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليم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 وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَمَا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 يتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه،, بين المرء وزوجه وما هم بِضَارِّينَ به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ما يضرهم ما يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم انفسهم انفسهم انفسهم انفسهم, أنفسهم،, أنفسهم،, أنفسهم،, أنفسهم، لو كانوا يعلمون بسم الله بسم الله إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين مسلمين مسلمين مسلمين مسلمين مسلمين بسم الله بحق ما تلوت من ايات بينات على المكان يكشف عليهم بقوه لا اله الا الله ويقين في ايات الله وعظمته وقدرته واسمه العظيم بطاقه لا اله الا الله وطاقه النور فاذا كان في حد فيه اي طاقه مس او سحر او يختبئ في جسده جان او شيطان بيقيني في الله الواحد وببركه ما تلوت من الايات تحميل على الراس فإذا كان في مس داخل في جسد اي حد فيهم ثقل شديد في الراس بيقيني بكتاب الله وما تلوت من ايات بينات ويسحب الراس بغير ارادتهم الى الخلف فإذا كان في طاقة مس او سح في جسد حد في الاسره اللي موجوده في اهل البيت اي طاقه من مس او سحر في رجل او انثى او طفل بطاقه ما تلوت من ايات بينات ثقل شديد في الدماغ بحق لا اله الا الله بسم الله ويسحب الراس الى الوراء إذا كان في تدخل لجال أو شيطان أو مختبئ في جسد أحد من الأسرة اللي موجودة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توكلت على الحي الذي لا يموت بسم الله العظيم ذو الجلال والاكرام ولا حول ولا قوه الا بالله افتحوا عليكم جميعا في اي حد حصل فيه نبض في بطنه او حركه في جسمها او تنميه؟ ما انا هنا دي خليها على ناحيه واشتغل عليها لوحدها. في حد فيكم كده؟ في حد حس بحاجه؟ خالص؟ حسيت بها حاجه في جسمك؟ اتعلمها كده على ناحيه، مين دي بقى؟ دي زوجتك انت. كانت تعبانه قبل كده؟ من زمان. حصل لها اي اعراض ثانيه بعديها؟ خالص. لا لما بتسمع قران عادي؟ عادي عادي خالص، ما بيحصلش اي اغماء ولا تعب. خالص طيب قعدها لي كده مكانها يا كرسي كرسي كرسي كرسي كرسي متابعي فيتو متابعي الان لحل مشكلة الحرائق المستمرة في قرية الطعن. جريدة فيتو متابعة مستمرة. صوت يا جماعة صوت دي بعد اذنكم دوت يا ريت يا جماعة الباقي بقى يرجع ورا الصوت بس لعب دقيقة واحدة بس انا جاي من بسم الله العظيم ذو الجلال والاكرام توكلت على الحي الذي لا يموت بسم الله الواحد القهار ذو العليه يا بسم الله الواحد بسم الله القدوس بسم الله ذو الجلال والكرام بسم الله, الله الفرد الصمد بسم الله الملك بسم الله الملك بسم الله الملك <والدعك> بسم الله الملك <والدعك> وقفوا <سؤال والدعك> بقى تصور يا بسم بسم بسم الله بسم الله <والدعك> بسم الله بسم الله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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يسحب من رحمه اسرع يخرج هذا الجان المختبئ في بيتها وما تاثر اهل البيت واشعل النار في البيت واختبا في رحمها واذاهم في مالهم وعرضهم وسمعتهم اسرع اسرع اسرع الله الله الله سحب الجسد في ملايين على الاذن اسرع الله سرعه ضغط على السطح سحب كل الطاقة من جسدها أسرع! أسرع! أسرع! قوة الله يخرز هذا الجانب ويغير ويسلسل بآيات الله وإسم الله الأعظم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك, الملك بقوة الله وأسم الله وطاقة القرآن وينزل من القرآن ما, ما, ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء, ما هو شفاء بس محتاج اشتريت فيتو لمتابعه الحلو المستمر للحرق المستمر نفس نفس كين كين. نفس فيتو متابعه مستمره للاحداث يهدى الجسد يسكن بامر الله الواحد كل اللي موجود معايا يقرا اية الكرسي مره واحده بعد اذنكم <تصفيق> بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم لا تأخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع فرسله السماوات والارض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم تَنَّ اللَّهُ لَا إِلَهَ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم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 له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم يعني ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كسوه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم كل رايه باسمك اللهم أصنت الله حصنت نفسي, اللهم ما نفسي, بسمك اللهم نفسي واهلي واهلي واهلي واهلي ومالي ومالي ومالي واسمي, وإسمي وولدي, وولدي, وولدي وولدي باسمك باسمك باسمك باسمك, بأسمك, بأسمك حصنتهم بكتابك بكتابك بكتابك وبنورك وبنورك وباسمك العظيم وبإسمك العظيم اللهم ادفنا اللهم شر كل شر, <Hi> شر كل حاسد حاسد, حاسد, حاسد, حاسد ونستمر الجريمة الله فينا. اللهم <سؤال> نستعين بك. نستعين بك. نستعين بك. نستعين عليه. فاحفظنا. احفظنا. اعزائي طبعاً أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين, الراحمين وصلى اللهم وصل الله أم أم أم وسلم وبارك, وبارك على سيدنا محمد وعلى آله, وعلى آله وصحبه, وصحبه, وصحبه أجمعين <تصفيق> نزلنا <تصفيق> مستمجين متابعة جريدة فيتو موقع فيتو لايف متابعة مستمجة لأحداث الحرائق المستمجة من داخل المنزل بقرية الطهرة بسبب وجود الحرائق المستمرة فيه دلوقتي أثناء العلاج يلسى على جهة مع البركتور أحمد دب وتابع مستمجة مع فيديو دايب نفس في الصبب تفتحنيها بعد خروج كل الطاقة الشيطانية بأم الله كمان بعد خروج كل الطاقة الشيطانية نفس كبير وتفتح عليها نفس هو نرجع ورا شويه شويه كده <متده> بس شويه احنا يعني العرق <تصفيق> نفس كمان لا عايز كل الطاقة الشيطانية اللي في جسمها تتلفت بامر كمان كمان كمان كمان كل الطاقة اللي في جسمها من جنة او شيطان كمان الجسم يتلفت مرة واحدة كمان كمان, كمان. كمان وكيفي اسمها بأمر الله النهاردة نهائي مش عايز أي جن أو شيطان في البيت بحق ما تلوت من آيات بينات وإذا ظل جان يقتل بأمر الله الواحد ولا يخرج جان أو شيطان في أي أحد من الموجود في المكان أو يشاهدنا بحق ما حصلت بإسم الله المنيع نفس في الصدر كبير تاني كل الطاقة اللي موجودة في جسمها بحق لا اله الا الله بسم الله نفس, نفس. نفس. نفس. بسم الله بسم الله من كل شيء يؤذيك من كل عين الله ومن كل عين ومن كل عين ومن كل عين ومن كل عين ومن كل عين ومن كل شيطان ومن كل, كل جانب بسم الله نفست نفست نفست نفست تمام نفس. تمام عزيزي مشاهدي موقع فيتون متابعة مستمرة ومازال الدكتور احمد جبر بيعالج الحالة الخاصة بالحراء المستمرة بقريه الطهرة. بل. كمان. بعد حلقة حصلت على الاسمانية ده. يتحصل تحصل الله العبيد. حصلتك العظم لكل هاي. تبطر. هاي. بحصل الله الجميع. بحصل الله الجميع. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الصمت الا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الجسم يهدأ مشكلة الحرائق المستمرة بقرية الطهرة مركز متابعة مستمرة مع نشكر كل متابعين موقع فيتو لايف. متابعة مستمرة لأحداث الحرائق المستمرة بقرية في قرية الطهرة وفي مرحلة والحمد لله والله والله الملك هو فعلا من يوم الاثنين 20 واشتغلت على بيتنا يعلم على محمد ثلاث ايام كل خلص الجيم وحاصله؟ هسمع لك منه طيب انا مش عايز بقى اقول لكم عشان تشوفوا ايه اللي حصل هشرح لكم بقى ايه اللي حصل هتفهمي كل حاجه هتفهمي كل حاجه يا حاج بس شيطان شتيم خطط هي في اذى في جسمها من زمان اصلا ممسوسه من اول ما تجي تقعد تقول اصله اه اصله خطط على اذى الاذى ده ليكم سحر ليكم لحد تاني الله اعلم مش ليكم لان انا ما في حد فيكم واحد في جن او سحر انا قريت على ايه؟ عشان اطمن اذا كان في حد ملبوس او مسحور بيحصل عليه حضور جن ففي اذ لا هي عشان كانت ممسوسه وجسمها مفتوح اكتر واحد ظهر عليها الحاجه المستخبيه في المكان في شيطان سفلي مسك اسمها وبدا يشعل النار في في الأيام اللي إنتوا شفتوها والبحدرة دي كلها كان مستخبي في الرحم بتاعه. طيب، الحتة المهمة اللي كل الناس سألت عنها، إزاي الجن ولع في رمضان رغم إن رمضان الشياطين بتطفر فيا. تمام دي نقطة مهمة الناس كلها سألت فيها. طيب، أولاً الجن ما بيتحبسش في رمضان، الشياطين بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلوا على الرسول إذا جاء رمضان سفدت الشياطين. ومرضت الجاه اللي هم الامراء فقط والشياطين اللي هم ابناء ابليس كل ابناء ابليس اللي هو بيقول لك اعمل حرام، اسرق، اقتل، كل دول بيتحبسوا طب الجن ربنا قال عنه في القران وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ازاي ربنا هيعبد بالصيام والقيام والصلاه ويحبسهم في رمضان الجن لا يحبس في رمضان الشياطين والمرض فقط لذلك الجن موجود في رمضان حالات ملبوسه كتير في رمضان وبيوت كتير تصفيناها في رمضان كل ده في رمضان عادي جدا فدي السؤال اللي السوشيال ميديا كله اتقلب عليه ان ازاي الجن كانوا في جن ولا في رمضان ده كده السؤال انتوا عارفينه خلاص انسوا الموضوع ده من النهارده هستريح انا دقيقتين بس وهكمل تحصيل ده <تصفيق> I don't know.